Шановні колеги атомники, друзі, звертаюся до вас не тільки як президент енергоатому, В відповідно до чинного законодавства, дозвілів та регламентних документів, але ну і прийнято рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора ЗСУ. Адміністрування станції перенесено до Києва, починаючи з моменту викрадення окупантами генерального директора ЗАЕС Игоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції будуть прийматися безпосередньо у центральному офісі на Екоенергатом. Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватися технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом компанії, а саме виконуючим обов'язки головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконуючого обов'язки першого віце-президента, технічного директора на «Екенергоатом» Юрія Шейка. Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє з Україною, як і завжди, будемо і надалі працювати згідно з українським законодавством в українській енергосистемі, в «Енергоатомі». Не сумнівайтеся в цьому. Я, вся компанія, кожен без винятку працівник «Енергоатома» захоплюється вами, неймовірно. Пішаємося вашими мужністю і стійкістю, силою духу та людською гідністю, які ви демонструєте. Попри все, стоячи на захисті ядерної та традиційні безпеки, не лише Україна, а й всієї Європи, ви справжній скарб енергоатома, вітчизняної енергетики та країни. Вже сім місяців ви живете у такому непередбачуваному та складному сценарії, якого не можна було навіть уявити. Щодня ви стикаєтесь із фавіллям російських окупантів, які прийшли вбивати наших людей, захоплювати нашу землю, підприємства та електростанції. Ви тримаєтеся понад міжі людської витривалості. Тож закликаю вас не здаватись і зараз не робити того жахливого кроку, на якому наполягають окупанти та які перекреслить досягнення всього попереднього життя. Певнений, що ваша мудрість не поступається вашій мужності. І ви не укладайте жодних угод з окупантом. Не підписуйте жодних заяв та контрактів. Не робіть цього. Ні за яких умов та обставин. Віримо в нашу перемогу. Вона неминуча. Залишилося ще трохи. Тримаємося, друзі. Все буде Україна.